આપણે વેલ્યુ એજ્યુકેશન ના યુનિટ એક કોન્સેપ્ટ ઓફ વેલ્યુ વેલ્યુ એજ્યુકેશન ના સબ ટોપિક ક્લાસીફિકેશન ઓફ વેલ્યુ વિશે અભ્યાસ કરીશું મૂલ્ય શિક્ષણનું વર્ગીકરણ મૂલ્યો નું વર્ગીકરણ મૂલ્યો નું વર્ગીકરણ વ્યક્તિગત સામાજિક નૈતિક માનવ બંધારણ ગાંધીવાદી સાર્વત્રિક મૂલ્યો અને મૂલ્યો નો વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે સૌ આપણે તેની પ્રસ્તાવના જોઈશું પ્રસ્તાવના માનવ જીવન છે પોતાના જીવનમાં આત્મસાત કરેલા મૂલ્યો થકી જ થાય છે આદિ કાળથી લઈને આજ પર્ય મનુષ્ય દ્વારા વિવિધ કાર્યો અને વસ્તુઓને અલગ અલગ અર્થ આપવાનું કામ રહ્યું મનુષ્ય દ્વારા જે કાર્ય વસ્તુ કે કોઈ બાબતને આપવામાં આવેલ અર્થ વિશે ઊંડાણથી વિચારીએ છીએ ત્યારે મૂલ્યનો સરળ અર્થ છે તે સ્પષ્ટ થાય છે આ બાબતોને પસંદ કરશે કે જે તેને મન યોગ્ય શ્રેષ્ઠ છે જુદા જુદા ચિંતકોએ તેમના મત પ્રમાણે મૂલ્યો વર્ગીકરણ કરેલું છે સૌ પ્રથમ આપણે જોઈશું કે વ્યક્તિગત મૂલ્ય શું છે કેટલીક વ્યક્તિ અંતર મુખી હોય છે તો કેટલીક વ્યક્તિ છે તે વહેર હોય છે તેમની પ્રકૃતિ પ્રમાણે તેમના વ્યક્તિગત મૂલ્યો પણ ભિન્નતા જોવા મળે છે મતલબ કે બધા વ્યક્તિના મૂલ્યો છે સ્વશિસ્ત આત્માભિવ્યક્તિ શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સખત મહેનત જુસ્સો સ્વચ્છતા વગેરે વ્યક્તિગત મૂલ્યો છે વ્યક્તિની માનસિક ક્રિયાઓ અને વ્યવહાર વ્યક્તિગત મૂલ્યો દ્રષ્ટિએ વ્યક્તિગત મૂલ્યો સાધન ગણીએ તો સામાજિક મૂલ્યો ને આપણે સાધ્ય સ્વરૂપે ગણી શકીએ છીએ ત્યાર પછી આપણે બીજું જોઈશું કે સામાજિક મૂલ્ય શું છે તો કે વ્યક્તિ જે સામાજિક પરિવેશન રહે છે તેનો પ્રભાવ વ્યક્તિના જીવન વ્યવહાર પરિન્ન ભીન્ન સમાજો જોવા મળે છે સમાજ ના રીત રસમો પણ અલગ અલગ હોય છે સમાજની પરંપરા સામાજિક સંપર્ક અને સામાજિક આદર્શો લગતી બાબતો આધારે જ વ્યક્તિ સામાજિક મૂલ્ય વિકાસ મૂલ્યો છે ત્યાર પછી સામાજિક મૂલ્યો માં વધુ જોઈએ તો સામાજિક મૂલ્યોમાં વ્યક્તિના સંતોષની માત્રા વ્યક્તિગત મૂલ્યો કરતા વધારે હોય છે સામાજિક મૂલ્યો વિશેષ નમસ્કાર શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર હું તેરિયા સંગીતા એફઆઈ આગર ભણી ચુકેલા તમે જે મૂલ્યો શિક્ષણનું વર્ગીકરણ છે તેના બાકી રહેલા જે પ્રકારો છે તેની ચર્ચા આપણે કરીશું નૈતિક મૂલ્યો નૈતિક મૂલ્યો શાશ્વત અને સનાતન હોય છે તે વ્યક્તિની સાથે જન્મ રીતે જોડાયેલા હોય છે નૈતિકતા અને શ્રેષ્ઠ આચરણ એ આપણી સંસ્કૃતિની આધારશીલા છે તેને ધર્મ સાથે વણી લેવામાં આવ્યું છે મૂલ્યો નું જીવનમાં આંકલન કરીએ છીએ આથી વ્યક્તિની સ્વયંભૂ પ્રેરણાથી પણ નૈતિક મૂલ્યો અવિષ્કૃત થાય છે શુદ્ધતા પ્રામાણિકતા માનવતા ન્યાય નિખાલસતા વગેરે નૈતિક મૂલ્યો છે માનવ બંધારણ માનવ બંધારણ હોવાને કારણે માનવ હોવાને કારણે કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના વ્યક્તિને પ્રાપ્ત થતા બંધારણ અથવા અધિકારો દ્વારા માનવનું જીવન અમૂલ્ય છે વ્યાપક બની અને માનવ બંધારણ રૂપે સ્વીકૃત પામી માનવ મૂલ્યો ના મૂળભૂત રીતે સ્વીકાર થવો જોઈએ ગુણવત્તાના કે અન્ય ભેદભાવ વિના તે પ્રત્યેક વ્યક્તિને સુપરત થયેલા હોય છે આ અધિકારો રાજ્યની સત્તા પર હોય છે ત્યાર પછી છે ગાંધીવાદી ગાંધીજી જીવન મૂલ્યો દર્શાવતી વિચારધારાને સહેલાઈ ખાતર કોઈ ગાંધીવાદ તરીકે ઓળખવા માંગતું હોય છે શબ્દને વળગવાને બદલે બીજા અનેક મૂલ્યો અને વ્રત પાડવા તેમને આજીવન પ્રયાસ કર્યો આમ ગાંધીવાદી પ્રમાણે સંપૂર્ણપણે એટલે કે પોતે મનમાં બાંધેલા આદર્શ પ્રમાણે સંપૂર્ણપણે તેને અનુરૂપ જીવન જીવવાનો દાવો ગાંધીજી પણ કદી કર્યો નહી નમસ્કાર શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનમાં સ્વાગત છે વર્ગીકરણમાં સાર્વત્રિક મૂલ્યો અને મૂલ્યોના વંશવેલા વિશે વાત કરીશું સાર્વત્રિક મૂલ્યો સાર્વત્રિક મૂલ્યો તેને કહેવામાં આવે છે જે સંસ્કૃતિને દેશો અને મનુષ્યની વિશાળ પ્રહુમતી દ્વારા સકારાત્મક માનવામાં આવે છે મૂલ્યમાં ઈમાનદારી જવાબદારી ન્યાય સ્વતંત્રતા પ્રેમ એકતા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે સાર્વત્રિક મૂલ્યો બે પ્રકાર પાડી શકાય છે તેના સાર્વત્રિક મૂલ્યો બે પ્રકાર છે જેવું આપણે એમાં જોઈએ તો એક પહેલું છે બાહ્ય મૂલ્ય તથા બીજું છે આંતરિક મૂલ્ય આપણે બંને પ્રકારની વિસ્તૃથી ચર્ચા કરીશું બાહ્ય મૂલ્ય બાહ્ય મૂલ્ય શું છે મૂલ્ય કહી શકાય જ્ઞાતિ સારી તંદુરસ્તી વગેરે બાહ્ય મૂલ્યો કેવાય છે આ મૂલ્ય હંમેશા પરસ્પર વિશિષ્ટ અથવા નિશ્ચિત હોતા નથી એક વ્યક્તિ પોતાના માટે જે મૂલ્ય ધરાવે છે તે અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા મૂલ્યવાન હોઈ શકે અને ન પણ હોઈ શકે બાહ્ય મૂલ્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તથા બાહ્ય રીતે માણસો સંપત્તિ સમય શારીરિક ઈજાઓમાં મદદ કરવી એ બાહ્ય મૂલ્ય છે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો વસ્તુની ભલાઈથી લોકોની જરૂરિયાત સંતોષવાથી તેઓને આનંદ મળે અને એ ત્યાં અનુભવે છે આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ વ્યક્તિ ઈજાગ્રસ્ત હોય મદદ કરીએ મદદ હોસ્પિટલ મૂલ્ય ગણાવી શકાય ઘણા તજજ્ઞો દ્વારા કહેવાયું છે કે આંતરિક મૂલ્ય વિના બાહ્ય મૂલ્ય હોઈ શકે નહીં જેમ આંતરિક મૂલ્ય વિના બાહ્ય મૂલ્ય ના હોઈ શકે એનો મતલબ એમ કે આપણે અંદરથી પ્રેરણા થાય કોઈ આપણે રસ્તામાં જતા હોય અને વિચારું અલુડી એવું આપણે લઈને એને સાઈડ માં મૂકીએલ હવે આપણે દઈશું આંતરિક મૂલ્ય આંતરિક મૂલ્ય શું છે તેના વિશે સમજીએ તો આંતરિક મૂલ્ય પરંપરાગત રીતે નૈતિકતાના કેન્દ્ર હોવાનું મને છે ફિલોસોફર આવા મૂલ્ય સંદર્ભ આપવા માટે સંખ્યાબંધ શરતો ઉપયોગ કરે છે એરિસ્ટોટલ જણાવે છે કે આનંદ અને પીડા ઉપરાંત કઈક આંતરિક મૂલ્ય છે વિલિયમ ફેન્કે ના દ્વારા આપવામાં આવેલા આંતરિક મૂલ્યો સૌથી વ્યાપક સૂચિમાં જીવન ચેતના અને પ્રવૃત્તિ આરોગ્ય પશ્ચિમી ફિલોસોફી ની શરૂઆત થી ચારેય પ્રકારના નૈતિક ચુકાદાઓ ચર્ચાનો વિષય બની રહ્યો કે આંતરિક મૂલ્ય શું છે કે આંતરિક મૂલ્ય કેવાય એ પ્રાચીન કાળથી પ્રાચીન કાળથી તેનો ખ્યાલ અમલમાં આવે છે તથા નકારાત્મક બંને પ્રકારના મૂલ્ય હોઈ શકે કોને આંતરિક મૂલ્ય કેવું એનો બાહ્ય કેવું એ બધું મુશ્કેલ કાર્ય છે કોને આંતરિક મૂલ્ય કેવું અને કોને બાહ્ય મૂલ્ય કેવું એ બધું જ મુશ્કેલ કાર્ય છે જેની ય લોકૂલ અને ન્યુયોર્ક લો સ્કૂલના પ્રોફેસર માઇક કેરેક મેકડુગલ એ લોકપ્રિય બનાવ્યો હતો તે સામાજિક મૂલ્યો આદેશિત સૂચિનો ઉલ્લેખ કરે છે વિવિધ ન્યાયશાસ્ત્રીએ અને કાનૂની વિશ્લેષકો મૂલ્યો મૂલ્યોને ઓર્ડર કરી શકે છે જે તેમને ચોક્કસ વિવાદો અલગ રીતે નક્કી કરવા તરફ દોરી જાય છે એક ન્યાયશાસ્ત્રી આગાહી અને અપેક્ષાની અનિશ્ચિતને ખુબ જ મૂલ્યવાન ગણી શકે છે અને વ્યક્તિગત કેસ ની એક્ટિવિટી થી નીચું કરી શકે છે જ્યારે બીજા આ મૂલ્યો બીજી દિશામાં ઓર્ડર કરી શકે છે આંતરિક મૂલ્ય શું છે એનો ખ્યાલ હજી સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ આવ્યો નથી બે ના એક અભ્યાસ જૂથે તારણ કર્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સારી રીતે અધિકૃત અને વિકસિત વંશ વહેલો આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષામાં જયારે મૂલ્યો मनुष्य द्वारा प्रतिबद्ध दुष्ट निज गंदा विरोधी मूल्य व्रस्त हो विश्व द ખોટી માન્યતા રાખવી સરળ છે એક ફ્રેન્ચ પોઝિટિવ સમાજશાસ્ત્રી માણસના બેવડા સ્વભાવની હિમાયત કરે છે જયારે મનુષ્ય ઈચ્છાઓ સાથે સ્વાર્થી છે તે નૈતિક ધાર્મિક પણ છે અને વિભાદનાત્મક વિચારસરણી ધરાવનાર પણ છે એક ખ્યાલમાં પ્લેટો એ કહ્યું છે કે સંપૂર્ણ ન્યાય સંપૂર્ણ સુંદરતા અને સંપૂર્ણ સત્ય એ દેવતા હતા અને ત્યાં સંપૂર્ણ મહાનતા આરોગ્ય અને શક્તિ હતી ઉપર દસ્તાવેજ સંપૂર્ણ ન્યાય નિર્પેક્ષ સુંદરતા તથા ભલાઈ સંપૂર્ણ મૂલ્ય ગણાવી શકાય તો આજે આપણે મૂલ્યના વર્ગીકરણ મૂલ્યના પ્રકાર અને મૂલ્યના વંશવિધા વિશે વાત કરી અસ્તુ આભા